السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وحلقة النهاردة حلقة مجمعة ومجمعة لأدلة كتير جدا نقدر بيها نحسم الجدل اللي صار خلال الفترة اللي فاتت والأيام اللي فاتت العصيبة حوالين مدى احتمالية ان يكون سلاح هارب الأمريكي وراء زلزال تركيا المدمر اللي راح بسبب ضحايا بعشرات الآلاف النهاردة وللأسف كما توقعنا من أول ما حصل الزلزال قلت لحضراتكم الأرقام بعشرات الآلاف للأسف الشديد ربنا يرحمهم جميعا ويتقبلهم من الشهداء إن شاء الله النهاردة عندنا أدلة تقريبا 16 دليل ده اللي شفنا أن هم أهم الأدلة اللي ممكن نحطهم قدام حضراتكم ودي حجج في النهاية حجج علمية ومنطقية ومن مصادر وكل شيء هنتكلم فيه هيكون بمصادره، في النهاية الحكم لحضراتكم مفيش حد معاه الحق المطلق وانا بطرح الطرح بتاعي وشايف ان ده الاقرب الى الصحة والاقرب الى الحق لان الامر جلل كبير وزي ما قلنا راح بسببه ضحايا كتير جدا في البداية علشان نحسم الامر في هذا الموضوع عشان محدش للاسف الشديد يزايد علينا بجهل شديد كل شيء باراده الله كل شيء وفق قدر الله بمعنى ان الحدث اللي بيحصل النهارده سواء كان كارثه او امر يتعلق باي شخص حتى على المستوى الشخصي هو بقدر الله في الاول وفي الاخر الكوارث ممكن تكون باسباب طبيعيه جدا واغلب الزلازل والبراكين اللي احنا نعرفها باسباب طبيعيه لكن في كوارث كبيره برضه كانت باسباب بشريه فالنهارده لما هاجي اقول لحضرتك ان في اسلحه لديها القدره النهارده انها تعمل زلازل فده مش كلامي ده كلام علماء وكلام رؤساء دول وكلام باحثين كبار وللاسف في ناس مصره انها تكون عايشه على السطح بس عمرها ما بتنزل تاخد المعلومه ولا بتتعب علشان تبحث ورا المعلومه ودول للاسف شديد سطحيين جدا وبيدعوا ان هم يعني ناس منطقيين وموضوعين وبتاع وان اي حد بيقول الكلام غير الكلام بتاعهم ده يبقى راجل مؤمن و يعني اسير نظريه المؤامره وللاسف شديد هم اسرى للسطحيه الغبيه اللي من خلالها بيتم استخدامهم وبيتم السيطره عليهم بشكل كامل ب الخطاب الاعلامي المطلوب انه هو يصل فتاني كل شيء بقدر الله انما النهاردة الانسان مجرد سبب اللي بيحصل اللي احنا بنقوله ده هو هل الامر طبيعي بشكل كامل ولا ربنا سبب الاسباب جعل من البشر سبب لاحداث مثل هذه الكارثة في النهاية انت ممكن تلاقي واحد مثلا ماشي وعربية خبطته قدر الله ومات واحد تاني مسك مسدس وقتل واحد برضه الراجل مات بقدر الله، لكن هنا ربنا سبب سبب معين، مش معنى كده إنه أخرج الحدث ده عن قدرة الله وإرادته لا خالص. أنت فهمك القاصر ممكن تحاول تفصل هنا، لا الأمور كلها النفس اللي أنا بتنفسه دلوقتي، الكلمة اللي أنا بطلعها مع حضرتك هي بقدر الله أولاً وأخيراً. وبعدين تعالى بس يعني جاوبني على سؤال صغير هو لو انا جيت من عشرين سنه فاتت وقلتلك ان البشر ممكن يتسببوا في سقوط الامطار، كنت هتقول ايه ساعتها؟ على طول كنت هتكفرني، انت اكيد كفرت يا جدع انت ولا بتاع، دلوقتي فيه استمطار والحقائق مثبته والتجارب قدام حضرتك وفي دول عربيه بتقوم بده منها مثلا الامارات وغيرها من الدول في مناطق كتير جدا، خلاص؟ طب لو جيت قلت لك مثلا برضو من 20 30 سنه ان هيبقى في كمبيوتر الكمبيوتر اللي كان في كام اوضه ده هيبقى قد كف ايدك ومن خلاله هتقدر تعمل كل حاجة تقريبا من خلاله هتقدر تتصل بالامر الصناعي وتعرف الطرق وتعرف الطقس وتقدر تتواصل بالصوت والصورة مع اي حد لو انا لك الكلام ده مثلا من 20-30 سنة كنت هتستجنني فلا هنا قدامك لو احنا رجعنا بالزمن لورا يا اما كنت هتكفرني يا اما كنت هتستجنني فلما أقول لك الكلام النهاردة اللي مبني على علم وعلى مصادر موثوقة فحاول تستوعب وتتعلم من اللي فات ان وارد جدا ان الكلام ده يكون حقيقة لكن مش معنى ان انت ما تعرفهاش فانها مش موجودة لا هي موجودة بس انت ما تعرفهاش وتاني يا جماعة اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت اللي حضراتكم هوري لكم صورة مصغرة بتاعتها دلوقتي علشان الناس بس تقدر تكون فهمة احنا بنقول ايه في الحلقة دي لان احنا في الحلقة اللي فاتت قلنا حوالي 8 ادله دي الحلقه اللي فاتت وبالمناسبه يعني لاول مره يحصل ان الفيسبوك يبعت لنا رساله ان المعلومات دي يا جماعه زائفه علشان جهات معينه دققت في المعلومات وقالت ان سلاح حرب مالوش علاقه بالموضوع ده خالص يا جماعه تمام وبناء عليها نقفل على الفيديو وقفلوا فعلا على الفيديو بعتولي الرساله دي اللي هتشوفوها حضراتكم دلوقتي حالا زي ما حضراتكم شايفين كده رسالة الشائعات المتداوله عن مسؤوليه برنامج هارب الامريكي عن زلزال تركيا الاخير لا اصل لها علميا. خلاص؟ وهنشوف هم كذابين ولا صادقين دلوقتي مع الادله الكتير اللي احنا هنستعرضها مع بعض. وارجو اذا تكرمتم التركيز الكامل خلال هذه الحلقه لحد اخر ثانيه فيها وبتحدى بالمعلومات اللي احنا هنقولها النهارده اي حد يطلع يقول لنا والله يا جماعه بشكل علمي الكلام ده غلط عشان 1 2 3 4 5 انا كل كلمه هقولها هقولها بدليل وبدليل علمي ومنطقي او وفقا لتصريح له مصداقيته اللي بتصل زي ما قلت لك لرؤساء دول والاول وقبل ما ندخل في استعراض الادله اللي معانا حابب الاول نعرف يعني ايه هارب ده هارب H A A R b وهو برنامج الشفق النشط عالي التردد اصله ايه وفصله ايه وجاز وامريكا هل هي الوحيدة اللي تمتلك سلاح تكتوني زي كده سلاح تكتوني يعني موجه لطبقات او صفائح تكتونية للقشرة الارضية واللي من خلالها بيقدر يأثر في الزلازل والبراكين او يتسبب في الزلازل والبراكين تمام ده معناه السلاح التكتوني اصل الحكاية إيه؟ اصل الحكاية بدأت في سنة 1899 على ايد العالم الجهبز نيكولا تسلا هذا العالم الصربي اللي موليد 1856 وفي سنه 1899 اخترع اول اختراعاته اللي اعلنت عن نفسها وهو مذبذب تسلا او مدفع تسلا وهو مذبذب كهرو ميكانيكي بيعمل ايه باختصار شديد جدا عمل زلزال عمل زلزال في المبنى والمباني اللي حواليه في أمريكا في الوقت ده لدرجة إنه هو علشان يوقف التأثيرات اللي حصلت من الجهاز اللي هو اخترعه واللي هتشوف صورته دلوقتي حالا كسر الجهاز نفسه اللي هتشوفه معايا دلوقتي زي ما انت شايف ده هو مزبزب تسلا أو المزبزب الكهروميكانيكي وده الفكرة المصغرة اللي بعد كده بدأ بيها ينفذ برج تسلا وهو برج الطاقة اللي حضراتكم أكيد سمعتوا عنه في فيديو أو في قناة قبل كده، واللي من خلالها كان عايز يعمل عملية نقل للطاقة الكهربائية للعالم كله، وهنعرف إزاي دلوقتي؟ علشان ده بالظبط هو أساس اللي بيحصل حالياً. دي صورة تسلا وده البرج اللي عمله، برج الطاقة اللي عمله واللي استوحى فكرته من الهرم الأكبر هو له تصريحات انه الهرم الأكبر مش معمول مقبرة وإن الكلام ده كلام فاضي وإن الهرم الأكبر كان أكبر مولد للطاقة في العصر ده وإحنا هنا بنتكلم على نيكولا تسلا زي ما قلت ده من أعظم علماء عصر على الإطلاق ده هو اللي من خلاله اخترع تقريبا كل الإختراعات اللي اتبنت عليها الحضارة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي من اتصالات وكمبيوتر وموبايلات والكلام ده كله مبنيه على الاختراعات اللي بداها نيكولا تسلا في الوقت ده. ايه اللي حصل؟ مات نيكولا تسلا موته ما حدش يعرف سببها حتى الان. مات وحيدا في احد الغرف الفندقيه في امريكا، وبعد ما مات كانت الاف بي اي موجوده، والاوضه اللي مات فيها كان فيها حوالي 80 صندوق، 80 صندوق يحو ويشملوا على كل التجارب وكل الاختراعات اللي اخترعها في حياته كلها وهنا هم كانوا مركزين جدا على ان فيه قبل كده الراجل ده تسبب في عمل زلزال فاكيد في الورق ده فيه بلاوي احنا عايزينها لان احنا ممكن ناخد الاختراعات دي ونوجهها في اتجاه ثاني وهو التسليح سباق التسليح اللي حصل في الوقت ده وما بعده كان سباق محتدم وامريكا في هذا الامر ما بتهزرش خدت 1000 عالم الماني من اللي متورطين في الاصل في جرائم حرب والمفترض بدل ما يتعدموا خدوهم وعملوا لهم كل الامكانات اللي تخليهم يدوهم العلم اللي عندهم علشان يستغلوه امريكا ما عملتش الصاروخ اللي طلع الامر الا بالاختراعات الالمانية في الوقت ده طيب كده احنا عرفنا اصل الموضوع بس مش فاهمين ايه علاقة الطاقة دي اصلا بالزلازل اللي جاب القلعه جنب البحر تعال انا اختصر لك الموضوع بالبلدي جدا عشان تقدر تستوعب الموضوع ايه الحكايه كلها ممكن تتشرح بمنتهى البساطه في الصوره دي دي طبقه الايون السفير اللي في النهايه دي طبقه الايون السفير دي هي الطبقه المسؤوله عن انعكاس الموجات الراديويه وانعكاس الموجات الكهرومغناطيسيه في نفس الوقت لو انت شايف الرسمه دي بمنتهى البساطه بيبقى فيه برج هنا بيطلع الموجات بتاعته بتصطدم في طبقه الايونوسفير وبتبدا ترجع تاني لو انت شفت الصوره الثانيه دي هتفهمك اكتر فيه جهاز ارسال وجهاز استقبال ده بالنسبه للموجات الراديويه العاديه خالص لكن الطبقه دي اللي انت شايفها بال... بالازرق دي طبقه الايونوسفير وهي طبقه مؤينه لان هي اللي بتستقبل الاشعه السينيه المؤينه من اي انفجار شمسي والانفجارات الشمسيه بتحصل بشكل طبيعي وكتير جدا بتبقى في جسيمات جاية من الشمس محملة بطاقة عالية جدا بتيجي في الطبقة دي وبتبدأ تتأين تتكهرب وبتبقى عندها طاقة عالية جدا وبتبدأ الطبقة دي طبقة الانوسوير عامله زي المراية لما بتطلع شعاع بيبدأ ينزل تاني في حتة تانية انت بتبقى محددها بالظبط بزوايا معينة طيب برضو لسه عايزين نعرف ايه علاقة ده بسلاح حرب سلاح حرب زي ما انت هتشوف كده هو جهاز الارسال اللي بيبعت من هنا طاقه متوسطها يعني بتوصل ل 5 مليون هي متوسطها 3 مليون و 6 من 10 واط من الاعمده دي الاعمده دي 180 عمود بيطلع طاقه حوالي 3.6 مليون واط بيطلعهم لفين بيطلعهم عشان يضربوا في طبقه الايونوسفير وينعكسوا في مكان الزوايا بتاعه الارسال دي هي المسؤوله عن المكان اللي هيسقط فيه الاشعه اللي هم مطلعين اصلا وهي عامله زي اشعه الميكرويف بيحصل ايه لما بيحصل التدفق في الطاقه ده على طبقه الانسفير بتبدا تنعكس طاقه عاليه جدا زي اشعه الميكرويف بالظبط اشعه الميكرويف كلنا عارفينها تقريبا عندها القدره انها تحمص بني ادم في في ثواني وهكذا بيعمل تسخين تحت الصفائح التكتونية وبالتالي التسخين ده بيبدأ يغير من حركة الصفائح التكتونية ده باختصار شديد فكرة عمل مشروع هارب وبرنامج هارب آه بعض الناس في امريكا برضو اتكلموا في ان هو اتعمل في الاصل علشان يعمل شبكة كهرومغناطيسية تكون زي الدرع كده بحيث ان لو فيه طيارة ولا صاروخ اخترق الشبكة دي يتحرق فوراً بالنبضة الكهربائية لكن مع الأبحاث زادت الحكاية لدرجة أن هم بقى سلاح بيقدر يعمل تدفق للطاقة ينزل في باطن الأرض على أطوال معينة وأبعاد معينة من باطن الأرض والكلام ده يؤدي مباشرة للزلازل هل الكلام بتاعي ده كلامي ولا كلام العلم والمصادر لا كلام علماء ومصادر ومعانا بقى النهاردة ودلوقتي هنبدأ نستعرض مع بعض أدلتنا وحججنا اللي من وجهة نظرنا بتثبت إن سلاح هرب وراء زلزال تركيا المدمر وزي ما قلت مفيش حد معاها الحق المطلق ولكل واحد في حضراتكم الحق إنه هو يقول والله لا فيه وجهة نظر علمية بتقول كذا كذا كذا أنا بقدر الإمكان هحاول أحط لك كافة الأدلة والبراهين اللي تثبت وجهة نظرنا وطرحنا. وعندنا أدلة جديدة تمامًا، أعتقد إنها ما وصلتش لحد من حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت. زي إيه؟ أولها كان ما نشر خلال الساعات اللي فاتت. دي يا جماعة صورة اتخذت من كابينة الطيارة كانت بتعدي من المنطقة اللي حصل فيها الزلزال. حضراتكم دي بداية الشعاع الأزرق اللي ظهر قبل الزلزال مباشرة، وهنشوف برضو في الفيديو عشان فيه ردود على طرح معين اتقال علشان ينكر الكلام ده كله، فناس بدأت تتحجج بحجج هي ليست علمية وليست واقعية خالص وهنثبت ده دلوقتي. تمام؟ طيب، دي صورة، الثانية زي ما انتوا شايفين، الثالثة وهنا شايفين الشعاع الأزرق والإضاءة بتاعته ده متاخدة ومسربه امبارح من احد الطيارين اللي كان طاير فوق منطقه الزلزال. لا عندنا كمان فيديو زي ما حضراتكم هتشوفوا كده هنشوف دلوقتي البرق البرق الازرق ساعه الزلزال بالظبط بصوا حضراتكم اللي هيحصل تاني كده بالبطيء شايفين البرق اللي هنا ده بيحصل وبيحصل هنا اهو البطيء تمام؟ أنا هوقف هنا بس شوية لأن هو خلاص حصل اهو. في ناس قالت لي ده دي أبراج الضغط العالي وبتاعه كانت بتضرب، هو في حاجة اسمها أبراج الضغط العالي تضرب والكهرباء لسه شغالة، الكهرباء لسه شغالة قدام حضرتك يا فندم. يعني دي مش أبراج الضغط العالي ولا حاجة ولا التيار الضغط العالي ولا الكلام ده كله، وما بتحصلش بالقوة بالشكل ده. هو أنت حضرتك شايف شريط كامل من البرء بيحصل في وقت واحد. بصوا كده تاني وهنشوف فيديو تاني برضه بيوضح نفس الكلام الكهربا قطعت بعد ثواني من اللي حصل والبرق ده حصل مبدئيا قبل الزلزال بثواني عندنا الفيديو التاني تحت دي صار من جوه الكهربا موجوده البرق هيبدا يطلع بقى ادي واحد لسه الكهرباء شغاله اهي تمام يعني ده مش الضغط العالي بدا فقطعت الكهرباء لانه بيحصل الكهرباء بتقطع في جزء من الثانيه لسه الكهرباء شغاله بعد الفوز بدا الزلزال اهو تاني. تاني تاني كمان عندنا فيديو مهم جدا لاحد عملاء سي اي اي في سنة خمسة يعني بعد بداية إنشاء هارب بسنتين، فهو من طبيعة شغله إن هو متابع الموضوع ومتابع الحكاية فالراجل حس إن كده ده إجرام، يعني إيه تبدأوا تعملوا أسلحة تتحكم وتسبب الزلازل والبراكين أنتوا اتجننتوا، فبدأ يسرب الموضوع وعمل تصريحات مع أكتر من جريدة. أمريكية كبير، فحصل إن هم استدعوه في الكونجرس وعملوا معاه استجواب، أنت جدع بتقول الكلام ده إزاي؟ تعالوا نشوف الراجل قال إيه ورد إزاي؟ اتفضلوا. ابتكرت <تضحة> <تضحة> <تضح> تقنيات العبس بالطقس. <تصفيق> حتى يتمكن النظام العالمي الجديد ورجعوا لحلقة امبارح الحكومة العالمية الموحدة اللي دينها هو الدين الإبراهيمي إن أنا <تصفيق> تقنيات التحكم في السقف لدينا مجموعة كاملة من تلك التي لم أحضرها لكن بالتأكيد ذلك أول الأول على رقم 2 من من من به وهي ليست موجودة في نستخدمها من زمن منذ حرب فيتنام تمام <تصفيق> <تصفيق> وكاز وون هما في السي اي عندهم كافه المستندات لاثبات ان الحكومه لديها التقنيات اللي بتتحكم في الطاقه بيقول بقى ايه واذا كنت تعتقد ان 85 اعصاب يحدث في وسط الخط المتنمر. بعد آسف المعدات المعدات آسف المعدات التي تم إعدادها بالفعل. هو غريب وكما هو مثبت وموثق. الفيديو من 1995 لكن بيثبت ان امريكا اشتغلت على تقنيات التحكم في الطقس، عصير، زلازل، براكين، براكين تصور والكلام ده. احنا عندنا 16 دليل، فارجو ان انتوا تستمعوا هذه الحلقه للنهايه. عندنا فيديو ثاني بقى وجديد لمدير وكاله الفضاء التركي. كان قاله قبل موضوع الزلزال بفتره ويعني خد راحته شويه وبالمناسبه بعد الزلزال لما بدا يطلعوا له الفيديو ده قال لا لا يا جماعه ده انا ما ما لا لا لا الكلام ده حد لا لان الموضوع كبير وهنا انت بتتكلم في لما يبقى مسؤول طالع بيتكلم كلام هيتحاسب عليه ومش هيتحاسب عليه شخصيا ده الدوله نفسها بتحسب عليه تصريحك ده ممكن يضر إن انت لسه مش قادر تثبته مية في المية مع انك بتبقى عارفه ومتأكد منه مية المية لكن ما بتقدرش علشان لازم يبقى معاك أدلة دمغة وكمان مش حتى لو معاك الأدلة دمغة دي الحنكة السياسية أحيانا ما بتخليكش تطلع كل أوراقك يلا يعني نشوف مع بعض الفيديو وفي الآخر حضركم تحكموا. هذا فيديو قديم لمدير وكالة الفضاء التركية يتحدث فيها عن قدرة بعض الأسلحة التي تجرى عليها الأبحاث على إحداث زلازل بقوة كبيرة. يعني سأعطيكم مثالا، هناك سلاح تجرى عليه الدراسات وقد اطلعت عليه. هو بسيط جدا هل تعرفون هذه الأعمدة الكهربائية المنتشرة في الشوارع بارتفاع سبعة أو ثمانية أو عشرة أمتار قنبان معدنية لا يوجد بداخلها شيء كما تعلمون لا متفجرات لا شيء سوى مادة صلبة من التيتانيوم تطلق من الأقمار الصناعية في الفضاء بعدد معين تستهدف أماكن محددة على سبيل المثال حفظنا الله ليس مهما أن نعطي أسماء هو ليس سيناريو كارثيا بشكل كبير ولكن إذا اخترقت هذه الأعمدة الموجهة الأرض بعمق خمسة كيلومترات بتلك السرعة فإنها يمكن أن تسبب زلزالا بقوة سبع أو ثماني درجات سبع أو ثمان درجات هو قال الرقم اللي لما بيستخدم السلاح ده بيعمله رقم قوة الزلزال ما بين سبعة وثمانية قلت لي كام سجل سبعة وثمانية من عشرة في مناطق ووصل لحد ثمانية بعد كده عندنا تصريح مهم جدا ومسؤول من مسؤول كبير من رئيس دولة وهو احمد نجاد رئيس ايران وقال قبل كده ان سلاح حرب هو المتسبب ومن وراء اعصار باكستان اللي راح بسببه حوالي خمسة وثمانين الف ضحية من مسلمي باكستان ده تصريح رئيس دولة يا جماعة مش تصريح ناشط على سبيل المثال في المناخ لا خاص فلازم تاخد الكلام على محمل الجد مش بس هو في رئيس دولة تاني اللي هو هوجو تشافيز رئيس فنزويلا قال صرح قبل كده لما حصل زلزال هايتي وده زلزال راح ضحاياه قدره بحوالي 200 ألف ضحية صرح تشافيز في الوقت ده ان سلاح حرب هو المتسبب في هذا الزلزال وان زلزال مفتعل ومصطنع من خلال استخدام امريكا لسلاح هارب مش بس كده قال كمان شفيز ان زلزال الصين اللي راح فيه عشرات الالاف برضو كان بسبب استخدام سلاح هارب وان الكلام ده حصل علشان كان فيه مخزن سلاح كبير اكبر مخازن السلاح في الصين كانت امريكا عايزة تدمره بشكل غير مباشر بحيث ان ما تكونش باستخدام سلاح تقليدي وتبدا حرب بينها وبين الصين فكان استخدام سلاح حرب هو الحل في الوقت ده وده مش كلامي ده كلام هوجو شافيز وهوجو شافيز بنى كلامه كله على بناء على كلامه على تقرير استخباراتي من سلاح البحريه الروسي هو العمل عمل تقرير سلاح البحريه الروسي بناء على كي جي بي واستخباراتهم واثبتوا ان سلاح حرب ورا زلزال الصين واعصار باكستان وزلزال هايتي. عندنا كمان في سنه 2001 في مجموعه من الباحثين في مركز كل كولورادو للابحاث التابع مباشره لناسا عملوا بحث ودراسه حوالين 100 زلزال وايه علاقه الاضطراب في طبقه الايون السير بالزلازل على الارض واثبتوا ان فيه علاقه مباشره ما بين اضطراب طبقه الايونوسفير لما الطاقه بتزيد فيها بيحصل زلازل فكل مره حصل زلزال فوق الخمس درجات بمقياس رختر كان الايونوسفير في الوقت ده فيها اضطراب وطاقه عاليه جدا عاليه التردد هو نفس تخصص اللي صنع علشانه سلاح حرب طبقه الايونوسفير ممكن تصار بحاجتين اما عواصف شمسية عالية جدا زي اللي بتضرب الارض بشكل كبير والعواصف الشمسية دي بتزيد الطاقة في هذه الطبقة او ان الطاقة دي تحصل لها تحفيز بسلاح حرب وفي نفس الوقت عشان برضو الناس تفهم المقصود من الكلام سلاح حرب مش معناه ان هو يقدر يعمل زلزال في اي حته مش اكتر هو محفز في وقت معين في مكان معين مش اي مكان ينفع فيه سلاح حرب لازم يكون المنطقه اللي بيتعمل فيها اصلا القرب من صدع زلزالي وللاسف الشديد تركيا ما بين 3 صدوع صدع الاناضول الشمالي وصدع الاناضول الشرقي والصدع الافريقي العظيم التلاتة دول بيلتقوا عند منطقه كرمان مرعش اللي حصل فيها زلزال وكانت مركز الزلزال في الوقت ده فهنا اللي بيحصل ايه ان سلاح حرب مجرد محفز ينفع يستخدم هنا علشان تاثيراته هتكون عاليه لكن في مناطق تانية وارد جدا انه ما يكونش تاثيره فيها بنفس التاثير ده في مناطق كتير جدا قابلة للتحفيز الزلزالي وده تقريبا معظم المناطق دي استخدم فيه سلاح هارد. عندنا برضو دليل تاني كنا اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت وعشان كده بقول لحضرتك ارجع للحلقة اللي فاتت عشان فيها 8 أدلة. الدليل ده أكيد مر عليكم خلال الفترة اللي فاتت بس حابين النهارده نركز عليه شوية علشان حصل فيه جديد وهو الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده للسحابة الغريبة جدا اللي ظهرت قبل الزلزال بأيام ومحدش كان عارف هي بتظهر بالشكل ده ليه؟ وإيه دي بالظبط؟ أول مرة تظهر بهذا الشكل الدائري، واللي النهاردة هنسمع تحليل للواء فساد سويلم بيتكلم في استخدامات سلاح الهرب، نسمع الراجل ونشوف تحليله وهو خبير استراتيجي عسكري اللواء في الجيش المصري راجل كبير لكن من كلامه هتعرف ان هو فاهم كويس جدا هو بيقول ايه. السلاح ده بيتكون من او بينهب على فكره اطلاق اشعه بيتا القاتله من محطه ارضيه الى طبقة تلاقي الايونوسفير والماجنوسفير في الجو على ارتفاع 300 كيلو في الغرب الجوي. بتتخدم فيهم الالكترونات القاتله على شكل بالون. بيدفعها البالون ده بيدفعه قمر الصناعي. ال... لما تلقى اشاره من المحطه الارضيه بأجل ضرب الهدف المستهدف وفق ما يسمى بملزمه متتاليه من النبضات الكهرومغناطيه الحديديه من جديد وخلق انفجارات نوويه دون اشعاع. هداكم شايفين السحابه السحابه الدائريه نفسها دي متصوره قبل كده في مواقع ثانيه. اتفضلوا. في, في طبقات الجو العليا وهذا المشروع تابع لوكانة داربا اللي هي ديفان advanced bridge broker agency اما المهمه السياسيه لهذا السلاح حلوهات بتتمثل في ايجاد حاله من الالهاء والفوضى تنتج الفرصه لفرق التخريب اللي هي تمر الخامس لاسقاط الانظمه لاسقاط الأنظمة بما يسببه من زلازل براكين تسونامي تصحر واللينك ان شاء الله بتاع الفيديو كامل هسيبه لحضراتكم عشان تقدروا تستوعبوا ما نحاول ايضاحه دلوقتي. الغريب ان من ايام قليله ظهرت نفس السحابه فوق الارجنتين. اتفضلوا. شايفين السحابه الحمراء دي؟ نفس السحابه تقريبا. ولذلك نتوقع ان يكون في حاجه قريبه تاثير ما لسلاح حرب عند الأرجنتين، والأيام هتثبت الكلام ده أو فيه لأن برضو متوقع إن سلاح حرب بيتم استخدامه في منطقة الخليج العربي تحديدًا هيكون المستهدف في إيران، ودلوقتي وفقًا لظهور السحابة دي وارد جدًا إن يتم استخدامه على الأرجنتين، ممكن الكلام ده يطلع في زلزال أو في إثارة بركان خامد، لأن هو السلاح وظيفته يعمل ده، طيب، ده بس اللي معانا؟ لأ. لس خليك معايا لاخر الحلقة وانت هتعرف كل حاجة في عندنا تصريح مهم جدا لرئيس دولة تاني ورئيس كلكم تعرفوه جربة تشوف في سنة 1972 صرح الراجل وقال ان الاتحاد السوفيتي يملك احدث الاسلحة التكتونية احدث الاسلحة ايه التكتونية وده هيجاوب على سؤال هنسأله بعد شوية الناس الجامدين جدا اللي كانوا بيقولوا طب امريكا يا ليه بتضرب تركيا علشان بتتحالف مع روسيا، ما تروح تضرب روسيا مباشرة، هو نفسه جاوب لك على سؤالك وقال لك عشان التكافؤ علشان لو امريكا عندها هرب الاتحاد السوفيتي وروسيا دلوقتي عندها سلاح مكافئ، تقدر تعمل ده هي كمان. مش كلامي ده كلام جورباتشوف في سنة 1972 وقال بالحرف الواحد الكلام ده اعترف ميخائيل جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق في اكتوبر عام 1972 بامتلاك الاتحاد السوفيتي احدث الاسلحة التكتونية التي ستمكنه من تغيير شكل الحياة فوق سطح الارض وقال انه السلاح المدهش القادر على صنع الزلازل وايقاظ البراكين الخمد وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة أكدت تقارير الأسطول الحربي الروسي الرابع أن الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي عام 2010 لم يكن زلزالا طبيعيا وإنما كان نتيجة لتجربة أمريكية لتطبيق تقنيات هارب ميدانية. ها في عندنا لسه شكوك طيب خليكم معايا. العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس تمام؟ فاكرين طبعا العالم الهولندي والتغريده اللي تعتبر من اشهر التغريدات في العالم كله في وقتها لأنها يعني خلت الناس شكت في نفسها يا اخي. التغريده بتاعته لما قال عاجلا او اجلا سيحدث زلزال بقوه سبعة ونص في تركيا والاردن وسوريا ولبنان وتحديدا بدأ بتركيا وبعد ثلاث ايام حصل الزلزال المدمر الغير مسبوق في تاريخ تركيا كله ايه الحكاية هل هو علم فعلا انا عندي حاجتين اول حاجة ان كل المجتمع العلمي كل المصادر العلمية اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان العلم البشر حاليا ليس لديهم اي قدرة على التنبؤ لا بموعد الزلزال ولا بقوته دي واحد فهو يعني مش فت مش جاي من عالم اخر دي رقم واحد رقم اتنين هو قال ان انا تنبأت بالكلام ده وفقا للهندسة الكوكبية علم يعني كده اسمه الهندسة او تخصص علمي اسمه الهندسة الكوكبية الغريب ان ما فيش حاجة اصلا في العلوم في المؤسسات الاكاديمية العلمية اسمها هندسة كوكبية ده مجرد طرح مجرد كده يعني واحد بيقول لك اه يا جماعة ده انا اخترعت حاجة جديدة اسمها الهندسة الكوكبية لم يثبت حتى الان اي تجربة تثبت هذه الاطروحه وتحولها لنظريه علميه فمالهاش اي اساس من الصح وباختصار شديد جدا وانا قلت رايي ده قبل كده في الحلقه اللي فاتت الراجل ده لا هو عالم ولا نيل اكتر من انه حد لسان تبعهم بس مش أكثر من كده تقول لي ازاي يا يعني عم هو بيكشفه ما هو يعني حاول تفكر كده بمنطق البصرا انت مين اللي كان يعرف الراجل ده اصلا ولا مخلوق تقريبا اولاد عمه ما فجاه العالم كله بقى يعرفه فالوقت اللي كان ما حدش يعرفه كان ممكن يقول اي حاجه وما حدش ياخد باله منه اصلا التغريده بتاعتي دي ما جابتش خمسة لايك لكن يقدر هو بعدين اللي مشغله او اللي مخليه يتكلم واللي مخليه يقول المطلوب في وقته يقدر يرجع له يقول لا يا جماعه اصل فيه سبب اهو فيه هندسه كوكبيه وفيه وفيه فيبدا ياخدك انت من اكتشاف الحقيقه ليه واقع تاني وحقيقه تانية خالص اسمها الهندسة الكوكبية اللي مالهاش وجود اصلا باختصار يعني وده تعمل كتير طب اقولك انا اذا انا وانت دلوقتي هنخش في دليل كمان نشوفه <تصفيق> كده بسرعة بس ما تستغربش تمام يعني ما تتعوش علشان اللي جاي ده غريب شوية في سنة 2003 كان في فيلم اسمه ذكور الفيلم ده فيلم لذيذ وحلو هوليود اللي عاملاه وهوليود اللي ماسكها انتوا عارفينهم هم, هم ال... اللي مشغلين لي الليله دلوقتي تمام؟ في 2003 احنا بنتكلم من 20 سنه فاتت لكن بعد ايه؟ بعد ما تم انشاء سلاح حرب ب 10 سنين الفيلم زي اخونا كده فرانك ده اللي طلعوه بيقول كلمتين علشان تروح انت في الهندسه الكوكبيه دي وتسيبي الحقيقه عملوا فيلم وقالوا فيه تقريبا اللي حضرتك النهارده ما كنتش مصدقه واللي قالوا مين جربه تشوف واللي قالوا احمد يا نجاد واللي قالوا هوجو شافيز رؤساء ثلاثهم الفيلم قال ايه تعالى نسمع ونتفرج على الكام لقطه دي انا وانت علشان هيعجبوك قوي صدقني I need to know everything to know your job you don't have to know this طبعا انت بتشوف ساعه الفيلم تفهم هي اكتشفت هي واحده من احد المسؤولين في ناس فبتقول له انا في حاجه اسمها سلاح اسمه القدر وهم مسمينه كده ولا عذ بالله يعني قالت له انا عايز اعرف اينج ريفكس ما هو القدر إنه, إليه. إليه. انه محرك الزلزال في اعماق الارض اج ما تريجر انيشيتيف دي اس تي ان اي بس يعني reason to believe that our enemies were building ايه هنا ان كان عرفنا ان اعدائنا عندهم حاجه زي ما انا سلاح ممكن يعمل to earth زيزم زيزم زيزم زيزم لا عملنا. so we built one Mutually Assured Destruction دمار متبادل. A perfect acronym if ever there was one. Beautiful. They built it first, I built it better. هم صمموه الأول وإحنا عملناه الأول. صراع التسليح. الكلام ده كان في فيلم، بس كان في حاجات كتيرة جدا في أفلام والناس بقت كانتش مصدقها برضه، زي مثلاً منطقة 51 وغيرها من الأطروحات اللي اكتشفنا بعد كده ان الناس دي ما كانتش بتهرج وما كانتش بتتسلى ده كانوا بيدوك معلومات بدري شويه علشان انت من الاول طالما انك شفتها في فيلم خلاص يا عم ده خيال علمي يا جدع هو في الكلام ده وفي بعد شويه انها تتعمل حقيقه عندنا دليل كمان محير ناس كتير هو ليه تم سحب الدبلوماسيين واغلاق السفارات لتمن دول مره واحده بحجج كلام فاضي ولا اي حاجه يقول لك أصل احتمال يبقى فيه عمليات إرهابية، يا راجل <تصفيق> أنت ما طول الوقت الاحتمال ده موجود في أي مكان. اشمعنا دلوقتي وقبل الزلزال بثلاث أربع أيام يتم سحب الدبلوماسيين بهذا الشكل؟ لا ده مش بس الدبلوماسيين، ده قفلوا كنايس وقفلوا مدارس خاصة انترناشونال بتاعتهم وعارفين إن في حاجة. الدول دي مش دولة ولا اتنين ولا تلاتة، لا قائمة الدول دي زي ما حضراتكم شايفين كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، فرنسا، راحوا ساحبين البعثات الدبلوماسية بتاعتهم، إيه يا حاجة في خليك معايا للآخر. قبل الزلزال بأيام حصل إن مرت سفينة هي من أكبر السفن الحربية، بارجة حربية كبيرة طولها حوالي 155 متر من مضيق البوسفور والأتراك كتير من الأتراك استغرب. ما فيش اي داعي لمرور السفينه دي وفي نفس الوقت الاغراض لتوجودها في تركيا في الوقت ده مش معلومة لان امريكا مش دخلة مباشرة في صدام في حرب اوكرانيا خالص فهي دخلة ليه بتعمل ايه وليه جابوا باختصار شديد جدا ان سلاح حرب منصته بس مش اللي في الاسكا اللي حضرتك شفت صورتها من شوية لأ هو له عدد كبير من المنصات في العالم ممكن المنصات دي بتاعته تكون على غواصة على سفينة حربية ممكن تكون موجودة في مبنى ايا كان هو له منصات كتير جدا في مواقع كتير على الكرة الارضية عندنا دليل كمان بايدن قبل زلزال برضو بايام كان حصل انه امفعل وهدد وقال ان تركيا بسبب رفضها لانضمام السويد لحلف الناتو هترجع العشر سنين واكتر لورا. سليمان سويلو وزير الخارجية التركي قال بالنص وموجها كلامه للسفير الامريكي في تركيا ابعد ايديك القذرة عن تركيا ده معناه ان كان فيه اسباب تجعل ان امريكا تحاول تستخدم اقصى ما لديها لفعل شيء على الارض كمان عندنا تصريح مهم من مجلة متخصصة في الشؤون الحربية الروسية قال بالضبط وهو بالحرف الواحد السلاح التكتوني ضد تركيا هل يمكن ان يكون الزلزال مصطنعا وفي سياق التقرير اتكلموا في حيثيات طرحهم واتهمهم لامريكا باستخدام سلاح حرب وكلها على اسانيد علميه كمان عندنا تصريح على صحيفه حريات التركيه بيتكلم في ان سلاح حرب هو اللي ضرب تركيا وتسبب في الزلزال زي ما حضراتكم شايفين الادلة اللي انا عرضتها لحضراتكم دلوقتي تقريبا 16 دليل وفيه غير ده لكن احنا اكتفينا بدول بس على اساس ان يبقى لمينا الموضوع كله بقى ان احنا نجاوب على شوية اسئلة زي مثلا ايه ليه امريكا هتضرب تركيا اصلا ما تركيا حليفة وعض في حلف الناتو والكلام ده وحليفة الامريكان يعني ليه امريكا تعمل ده؟ اولا هكلمك على تلات اسباب بس من اسباب كتير جدا. رقم واحد تحالفات تركيا الاخيره مع الروس وكسر الحصار الامريكا امريكا فرضها عليها في المتعلق بتصدير البترول والغاز وغيره والاتفاقيات اللي بدات تعملها تركيا مع الروس دي واحده. ثاني سبب وهي المنطقه المحرره شمال سوريا اللي حاصل من فترة تجهيز ان المنطقة دي تستوعب اللاجئين السوريين وتبدأ فيها حكم ذاتي تكون هي القادرة على تحرير سوريا كلها وللصدفة البحثة ان نفس المنطقة دي عملاء امريكا من الحركات الإرهابية زي البيكي كي بتحاول تسيطر عليها ومش من مصلحة امريكا إن تركيا وأحرار سوريا يبدأوا يعملوا منطقة محررة تستوعب وتهدم النظام السفاح اللي موجود حاليا في سوريا واللي بيحقق لهم أهدافهم من غير ما يضربوا طلقة رصاص واحدة، فكان لازم المنطقة دي تحديدا تضرب وأهم الأسباب وهو إن في انتخابات بعد كم شهر واردوغان لو نجح فيها فالسنين اللي بعدها كل حسابات الامريكان الامريكان عايزين عملاء مباشرين ليهم في حربهم وفي صراعهم مع المعسكر الشرقي لكن واحد بقى يبقى موجود وبعيدا عن محاولات الامريكان لنشر الوساخة والنجاسة كلها في العالم وده مخطط الدجال وانتم عارفينه كويس جدا واللي بتنفذه الالوموناتي اللي هم بيحكموا الامريكان دلوقتي وبالنسبه لهم في حجر عثر في تركيا اسم اردوغان وحزبه ان هم يعلمنوا تركيا ويرجعوها ثاني وينشروا المثليه وزي ما انتم شفتوا المحاولات البسيطه اللي حاولوا بس يفكروا المثلين يطلعوا ولا بتاع اتظبطوا فكده لا مش هينفع كده لازم نخلص فضل شهور وده لو خد مدة ثانية هتبقى كارثة بالنسبة لنا فكان ده التوقيت اللي تعمل فيه حاجة إذا كان هيقدر يعملوا حاجة هيعملوها دلوقت وعملوها وخلي بالك اعتبر ان انا ما قلتلكش حاجة تعال انا وانت نسمع فيديو لأحد المعارضين العلمانيين وهو عمله بعد محاولة الانقلاب وطبعا بناء على تواصلاته مع الغرب والامريكان فهو بيتكلم بي بيطلع الكلام اللي بيتقال في الغرف المغلقه على العام وفلتت منه وقال الكلام اللي هتسمعوه حضراتكم دلوقتي وهو اثبت الحكايه على نفسه على اللي وراه من نفسه. بيقول ايه الاخ ده بقى؟ تعال نسمع. طيب انا سيرحب برأيي لن ينحر طيب انا لم اعد لم اعد لم اعد ارى امكانيه رحيل اردوغان من السلطة بالانتخابات. بس ممكن يعني عدم هل سيحدث اذا? اه انقلاب إذا؟ إمكانية حدوث انقلاب. حكاية الانقلابات دي مش هتنفع. طب اي اه. اه. اه. اه. اه. إيه اللي إمكانية برأيي ان عمل انقلاب اليوم من الناحية التقنية صعب للغاية حتى يرحل اردوغان من السلطة يجب ان يتولد غضب شعبي كبير طب ازاي حاج؟ هو ان تحدث كارثة طبيعية او زلزال كبير وان تحدث كارثة طبيعية او زلزال يبقى كبير او مصيبة تمام بيئية كبير يعني وباء كبير ما منفحش فممكن يبقى الزلزال ده مش كلامي ده كلام احد المعارضين العلمانيين اللي لديهم ولاء كبير جدا للامريكان والغرب سؤال ثاني لما بقى امريكا نوت خلاص تضرب تركيا بسلاح حربي، هتسيب اسطنبول اللي فيها عشرات الملايين وتروح على منطقه الكثافه السكانيه بتاعتها خفيفه، هنا عندنا نقطتين، النقطه الاولى انا قلتها لك من شويه علشان الشمال السوري عشان يضربوا عصرين بحجر واحد. النقطه الثانيه ان انت ناسي سيادتك ان في اسطنبول في قاعده إنجليك ودي فيها رؤوس نوويه وما يقدروش يغامروا بالموضوع ده، دي حاجتهم برضه، فخلي بالك يعني حاول تبص بصة من نافذة واسعة شوية مش من خرم إبرة على الأحداث دي طيب السؤال اللي تكرر مرة واثنين وثلاثة ولذلك أنا بكرره عشان أجاوب عليه للمرة الأخيرة لما أمريكا بقى هتضرب تركيا النهاردة علشان تركيا فيه توافقات بينها وبين روسيا طب ما كانت ضربت روسيا والصين وريحت نفسها من الليلة دي كلها وخلصت الصراع العالمي ده كله برضو تاني وهضرب لك مثال صغير أمريكا ضربت هيروشيما وناجازاكي بعديها على طول كان في حرب في الكوريتين وأمريكا كانت مع كوريا الجنوبية والصين مع كوريا الشمالية فكرت تضرب بالسلاح النووي تاني إيه اللي منحها؟ التكافؤ إن روسيا تمام حليفة الصين كانت خلاص عملت التجربة النووية بتاعتها وبقى في ناس تانية او دول تانية في الجهة الاخرى عندهم نفس السلاح بنفس المنطق بنفس المنطق النهاردة امريكا مش هتروح تضرب سلاح عارفة ان العدوها في ايده زيه مش هيحصل تعمل ايه تضرب مناطق مصالح تضرب مناطق نفوذ تضرب علشان تعمل سيطرة وتوسع دائرة نفوذها في مناطق معينة وتضر بيها مصالح العدو في مناطق ثانيه لكن مباشر كده هيبقى غشم بقى يبقى احنا كده دخلنا في ايه في حرب اباده لان مين قال لك ان امريكا ما ضربتش في نفس السلاح خلال الفتره اللي فاتت في الاعاصير اللي فاتت اللي ضربتها ومحدش يقدر ينطق عشان ما فيش حد يقدر يصعد ويطلع السلاح ده بشكل معلن كده والناس كلها تعرفه الحكايه دي خطيره جدا وكده احنا دخلنا في النهايه كده انت سيادتك بتقول ان احنا خلاص نهاية كوكب الأرض في أيام، ليه؟ لأن السلاح ده لو طلع بشكل معلن واعترف به الدول دي فخلاص ما يبقاش فيه أي موانع لاستخدامه، ده غير إن بقية دول العالم هتبدأ أنتوا في إيه؟ أنتوا هتدمروا الكوكب ولا إيه؟ فهتبدأ هي كمان تهيج عليهم الاثنين ولذلك كله ساكت، كله عامل فيها عبيط، والمهم إن هم لو هيعملوا فيها عبط يعني ما نبقاش احنا عبط ونصدق العبط ده وعلشان كده اللي منع امريكا من استخدام السلاح ده ضد روسيا مباشرة هو ببساطة شديدة جدا اللي قلتولك من شوي تصريح جربة تشوف في 1972 ان روسيا تمتلك احدث الاسلحة التكتونية اللي هي نفسه هرب يعني ولذلك فيش مجال لاستخدام السلاح مباشرة مبين امريكا ضد روسيا او الصين لان الصين هي كمان عندها تقنيات عالية جدا في هذا الامر وعندها حاجات تانية غير كده زي الليزر واستخداماته لسه الصين ضربة سفينة هندية بالليزر خلال الاسبوعين اللي فاتوا حضرتك بس مش متابع حاول تتابع يعني وفي النهاية ربنا قال وما اوتيتم من العلم الا قليلة واحنا يجب ان احنا لا نغلق عقولنا على ما نعرفه فقط احنا لسه ما عرفناش لسه لازم ناخد بقى بالاسباب ونتدبر كويس جدا ونرتقب زي ما ربنا امرنا ونعرف ده اصله ايه وفصله ايه وخلي بالكم مفيش اي حاجة تتعارض مع ارادة الله كل تحت ارادة الله النهاردة كل حاجة بتحصل للنفس اللي بتتنفسه وفقا لارادة الله مش بمزاجك فالنهاردة ده طرحنا والادلة اللي احنا اتكلمنا فيها كلها اعتقد انها بتحسم الجدل حوالين إمكانية استخدام سلاح حرب في زلزال تركيا المدمر وتاني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل كل ضحايانا شهداء إن شاء الله وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته